تسليم فرش ومواد تنظيف ومواد غذائية وحليب أطفال ومتطلبات نسائية ببلاش تركيب حمامات جوار صحية تجد سير تبع جوار صحية بتشفط وبتروح بتكب اللي طانه تأمين نقل التلاميزي ماريول وكتب وقرط ببلاش بلاش نازح سوريا اللي يبي يشتغل يا على سوريا مش ممنوع أو بيصوت بالسفارة بياخذ من الخمسه للتسعه مليار العسكري اللبناني شو وين ما كان بياخذ 1.2 او 1.3 مليون ليره بالشهر لنعرف هالعشر سنين كلفتنا 50 مليار دولار اليوم شو عم تكلفنا فيني احكي عن نزوح سوري مش من زاويه عنصريه ما حدا يزيد علي ちょっと待って。<笑><笑><笑>